Anuncurile lui Claus Iohannis de la Reuniunea Consiliului European, ce subiect cheie a evitat video? Presublighiere din Claus Iohannis a făcut primele declarații de la Reuniunea Consiliului European. Eful statului nu a vrut să vorbească nimic despre scandalurile interne. A făcut referire doar la ceea ce se va întâmpla la Consiliul European. Se discut ne de politic european acum sub liniere i în viitoare pe politica internă. Avem discuții pe relația Uniunii cu Turcia pentru luna viitoare. Mâine discuții pe Brexit. Pentru noi arată foarte bine discuțiile pe Brexit, a spus Johannes.